הקשושית. הקשושית. ביצט חלול, ברדיו, באנחומי. Mars One the project שافتני מאוד, ובא בעולם ה reality TV. אגב, זה okay. שיתוף פולח מבניים בין uh, reality, תחניות reality mm -hmm. בטלוויזיה. שאמרו טוב, יש לנו כוחה נולדה, יש לנו next top model mm -hmm. בכל התחניות הללו. השפים, השפים גמרנו, מצינו מה עכשיו. Okay. אז אמרו בונן להם לה extri ונסה. יסרדות, אבל ביחד, אל על כוחה, עליחת מאדים. איך נעשה את זה? אנחנו נמיין, מתוך אלפי המועמדים שיגשו את המתאימים ביותר, באמצעות חלליות, נשלח אותם לכוכב הלכת, הכל יצולם, ישודר לייב, אין פה הדחות, ואין פה... ליד מדיחים, בדיוק, נצא החוצה מהחללית. אבל הרעיון הוא One Way Ticket to Mars, זאת אומרת, הם למאדים, צוות של שישה, שמונה, בונים שם ‫ההתנחלות הראשונה. ‫-כן. ‫במרס אני לא ראיתי את השמות, ‫הם עוד לא חושפים את המועמדים ‫שהגיעו לשלבים הסופיים. ‫-כן. ‫והם שכנראה אולי יטוסו עוד כמה שנים, ‫אבל התוכנית שלהם ב-2020 ‫לצאת לדרך, אומרת, זה לא רחוק.